go helburua Wikipedian dauden artikuluen kalitatean sakontzea da Tre na honekkoiarttzun izugarria dauka eta uste dugu gure partetik arduragabekeria izango litzekela eztentuz jokatzea kalitate hori hobetzeko helburuarekin Eta bigarrena eta nik izango nuke haudala bereziki ekimena bultzatzera ekarri gaituena da hezkuntzarako tres nabesela garrantzi izugarria hartu duela Wikipediak. E, jakin badakigu, e, gurekin lan egiten duten irakasleen bitartez, wikipediaren edo wikipediako artikuluen irakurle nagusiak ikasleak direla. Beste munduko beste inbatoketan gertatzen den bezala. Egun norokoan, erabiltzen dituzte euskarazko wikipedia edukiak konsulta egiteko eta beren lanako zatzeko eta berazteko, eta ezinbesteko tresnabio hortu zaie. Eta Euskaraz, aurkitzen ez dutena, guk nahi ala ez besti izkuntza batean aurkituko dute eta erabeliko dute.